حدثت اخواني في فنلندا حس هذول كفار بس نسولف نجيبهم يعني شو احنا بالطريق شلون لفات فلافل على الماشي فنلندا يقول, يقول ذكرت صحيفه التال هيتي الفنلنديه خبر مفاده يقول واصبح الشعب الفنلندي مصدوم خير عمي صار عندهم يقول الشعب دايخ وصاير بالدنيا يقول قلة الثقه في يقول مارينا سالتينا ما دي شو أبوها يقول رئيسة الوزراء خير عمي يقول اكتشفت الصحيفة أنه رئيسة الوزراء الفنلندية يقول في الصباح يقول فطورها على المال العام على القصر الرئاسي لا فطورها بالبيت يا عجابة شعل الشترايب والله يومنا بشوفها بالصورة ماك أخواني مثل برغي مثل برغي يقول لأن الشعب الفنلندي مصدوم لأنه قلت الثقة برئيسة الوزراء لأن جاي تتريق جاي تتريق بالقصر الحكومي ما لا يفترض أن تتريق هناك تاكل البيضة والصمونة والقشطة لازم بيتها لأنها جاي تخسر الحكومة فقلت الثقة ذولا كفار إخواني طبعاً ذولا كفار أما إحنا إحنا البلد كله ينوكل لازم وإحنا أنت ساكت البلد كله ماكل ما من هالفشل الفشل يا عمي هذه بيضة ما أكله والحكومة بشرش العالم وجوز عن الانتخابات الجاية ما تفوز لأن ما أكلت له بيضة ونص صمونة والله كانها برغي والله ماكو اخوان أخوانه والله يابسه عمرها 34 سنة يمكن وزنها 34 كيلو ما أكله نص وبيضة لأن تأكل من القصر الحكومي هلو على الكفار رخبان هلو أقول لأن كفار للنار بس جنة محزوبة إنها إنها بس لأن مفتاحها إنها شين هال العنصرية ؟ شنو هال هذا الاستبداد يا